ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ما هو الإلهام؟ الإلهام إدراك تدركه بلا تعليم احيانا نحن يا أحبابي المهندس صار مهندس بعد دراسة وبعد تجربة فصار مهندس عرفنا سياقة السيارة لأننا تعلمنا لكن في شيء في الكون ما يحتاج تعليم تجد انك تدركه وهو الالهام تدركه دون ان دون ان تدري لماذا لماذا فعلت ذلك وهذا الادراك جعله الله في النفوس كلها خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه أيضاً فطرنا على الطفل الصغير يخرج من رحم أمه بعد دقيقة واحدة تلقمه صدرها ثديها فيرضع وين الكتالوج هذا اللي معها الصغير اللي يشدره أن الطعام يدخل من هنا ثم إن طعامه لا يأتي إليه إلا بالاستحلاب أن يمص ثدي أمه فيرضع هذا تعليم؟ هل طفل علم ماما؟ انتم شفتوا أحد بابا؟ لا تجد انه ينطقها فطرة يرضع فطرة اعطي الطفل الصغير بدون كلام اعطه كسرة خبز اين يضعها في اذنه ولا يحطها في عينه؟ لا يحطها في فمه طيب ما الذي ادراه ان هذه النافذه التي يطعم معها الهمه ربه ولذلك حتى لا يعترض معترض بعد قليل فيقول كيف خاب من دساها و والله يعلم أني سأخيب فكيف يعذبني ألهمك طريق الخير ملهم الله أعطى الخلق كلهم طريق النجاة وطوق النجاة قال فألهمها فجورها ألهمها فجورها وتقواها ما هو الفجور الفجور الفجور قال قيل هو الخروج الشيء من الشيء خروج الشيء ولذلك نسمي انفجرت القنبلة هي كانت مغلقة فانفجرت خرج منها المادة التي تحمل فيها انفجار هذه لغة عربية وكيف يكون الفجور انفجارا هو خروج من الفطرة إلى الفسق والمعصية وتدنيس الإنسان بالسوء ولذلك قال الله فألهمها فجورها وتقواها جعل فيها خاصية الهداية وخاصية الفجور وهديناه النجدين وهديناه النجدين طريق الحق وطريق الباطل أعطاك قدرة في التمييز بين الأمرين مع أنه ألهمك ودلك طريق الخير وجعل لك بعد ذلك جعل لك خيار ولذلك بعض الناس يقول يا شيخ الله المستعان نحن مسيرين لا مخيرين من قال لك هذا؟ أحبابي نحن مسيرون أم مخيرون؟ مخيرون هذا قول مسيرون الصحيح نحن كما قال نحن مسيرون مخيرون الامر القدري العام ما في شيء فوق ملك الله يحدث الا بعلمه سبحانه وبإرادة قدريه الاداره الاراده الشرعيه الله يريد منك الصالحات لكن اذا لم تفعل فانك انت الذي تلو فانت الذي فجرت ولذلك من الأمثلة التي تبين تقرب ولا نطيل لأن مسألة القدر إياك أن تدخل فيها ثم يدخل الشيطان عليك الشك أنا معلم وعندي مئة طالب فقلت عشرين من الطلاب سيرسبون أنا ما حددت قلت في عشرين من الطلاب سيرسبون ثم في نهاية العام رسب العشرين هل يستطيع أحد منهم أن يقاضيني؟ أنا ما حددت أنا لم أعلمهم بأنهم إلى النار قطعاً أنا أعطيتهم فرصة ذاكروا بس ترى أنا أعرف في عشرين عارفهم بالضبط وفعلاً يرسبون والمعلم الجيد عارف الطالب اللي بينجح وعارف الطالب الذي سيرسب إذا رسب الطالب بعد نذارته أن هناك من سيرسب هل يلوم المعلم؟ ما تلومه أنا منعتك من المذاكرة منعتك أنك أيها الحبيب منعتك من من العمل؟ منعتك من الت... انت انت نفسك عارف طريق الخير طيب ليه ما تذاكر ليه ما تصير مثل زملائك وهكذا وهكذا الله هيا وفطر الناس وبراهم والهمهم طريق الفجور والهدايه والتقوى ثم حكم الله وهذا جواب القسم بعد احد عشر قسم يقسمها الله بمظاهر الكون كلها ياتي جواب القسم قال قد أفلح من زكاها أفلح من زكا ماذا؟ زكى النفس زكى النفس وتزكية ولذلك موضوع سورة الشمس تزكية النفوس تزكية النفوس ليس تربية البطون ولا تسمين الأبدان القضية كلها تزكية ولذلك التزكية التطهير والتزكية تكون تطهير ونماء النماء في البدن اقصد النماء في القلب توحيد وتطهير للانسان من شؤم المعصيه وهذا دليل على ان كل عاص لله مدنس ملوث ظاهره او باطنه ولذلك الانسان منا لا يمكن يلبس ثوبا مدنس لكن ممكن يكون قلبه مدنس وسارك واكبر الدنس في في الدنيا دنس الشرك والرياء وانقلاب القلب عياذاً بالله من تدنيسها قد أفلح والفلاح هو تحصيل المطلوب والفرح بالمغفور به أفلح من زكاها بل ذكر الله إن من مقاصد بعثة الأنبياء ما هو هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته قال ويزكيهم يعني من مقاصد الـ الـ الـ الـ الـ بعثة الأنبياء تزكية النفوس أعطيك مثال العربي القح ما كان يرى للرقيق العبد لا يرى له مكانه لا يرى له مكانه بل العربي القح لا يرى للأعجمي مكانه هذا فأتى الإسلام ليعدل الموازين سلمان منا آل البيت سلمان فارسي هو بعربي منا آل البيت يا بلال إني سمعت خشفة خلفي فإذا أنت يا بلال يدخل مع باب يدخل منه محمد عليه الصلاه والسلام وابراهيم وموسى وعيسى بلال بن رباح تغيرت الموازين ولا لا تربي النفوس يربيهم ان اكرمكم عند الله اتقاكم اذا اتى القران واتى الانبياء والكتب للتربيه وازاله الدنس الذي يعلو بعض الناس تبقى في بعض الناس دنس الجاهليه الاولى اذا لم يربوا انفسهم على التسليم وعلى التوحيد وعلى البعد عن كل ما يعيب الإنسان في نفسه أو في معتقده قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والمراد بالدس ما هو إذا قلت معي, معي شيء بدسه أي أخبئه ولا لا ولذلك الدس هو التخبئة فأنت تخبئ الأخلاق الصالحة صفاء التوحيد وتدنسه الذي طبعا الهمك الله به وتدنسه تدنسه بالشرك او بالاخلاق العفنه وللمعلوميه فان الموحد اذا دنس نفسه حتى بالاخلاق السيئه يخشى يوم القيامه ان يكون مفلسا فلا تنفع صلاته ولا صيامه لظلمه عباد الله لاكل اموالهم للاعتداء عليهم اذا قال قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها اي دنسها و أخفت فطرتها